Υπάρχουν μη χειρουργικέ θεραπείε για την τριχόπτωση, Βεβαίω υπάρχουν μη χειρουργικέ θεραπείε για την τριχόπτωση, λεγόμενε συντηρητικέ θεραπείε. Mm. Δεν είναι πολλέ. Αυτέ που έχουν ιατρικά τεκμηρίωση και αποτελέσματα είναι μόλι τρει και είναι δύο μορφέ φαρμακευτική αγωγή τοπική με ουσίε οι οποίε ονομάζονται μήνοξιδήλι και φιναστερίδι και μια σύγχρονη θεραπεία γνωστή γενικά στον χώρο τη αποκατάσταση και στην πλαστική χειρουργική εδώ και χρόνια. Που τα τελευταία 4-5 χρόνια εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και στην περίπτωση τη τριχόπτωση, και είναι η θεραπεία με το πλάσμα πλούσιου σε αιμοπετάλια του ίδιου του ασθενού. Η θεραπεία PRP. Ο συνδυασμό αυτών των θεραπείων, σύμφωνα με τι τελευταίε έρευνε, έχει δείξει ότι δημιουργεί πολλαπλασιαστικά και όχι αθρηστικά ευεργετικό αποτέλεσμα στην πρόληψη τη τριχόπτωση, στο σταμάτημά τη και σε λίγε περιπτώσει και στην αναστροφή του φαινομένου, ειδικότερα σε νεαρότερου ασθενεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η σωστή προσέγγιση ενός ανθρώπου άνδρα ή γυναίκας που χάνει μαλλιά δεν είναι απλά να εστιάσουμε στην αποκατάσταση με μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι εξίσου σημαντικό, να μην πω σημαντικότερο, το να δώσουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να κρατήσει τα υπάρχοντα μαλλιά.